השאלה הזאת לקוחה מספר העוסק בכימיה ובתגובות כימיות. השאלה מבקשת לדעת מהו השינוי באנתלפיה, השינוי באנרגיה הכוללת, ליצירת גז מטן CH4 מפחמן מוצע כגרפית, זה מה שכתוב כאן, וגז מימן. אנחנו רוצים לחשב את השינוי באנתלפיה של התגובה כאן, איך אנחנו יוצרים מטן? כמה אנרגיה נקלטת עוד משתחרת כשיוצרים מטן בתגובה של פחמן מוצע כגרפית וגז מימן? נאמר כאן שלא ניתן примדוד במעבדה את החונות של התגובה הזאת. כי זאת תגובה מאוד עיתית תגובה. בדרך כלל, 1 זה ניתן הייתן למדוד את החונות של התגובה, אנחנו יכולים לראות את כמות החום, ואת השינוי בטמפרטורה של התמיסה הסובבת. כנראה שזה קורה כל כך שקשה למדוד את השינוי בטמפרטורה, או שלא ניתן לעשות זאת זה בדרך משמעותית. במקום זאת ניתן למדוד את השינויים באנתלפיה של שריפת פחמן, מימן ומחן. נתונים השינויים באנתלפיה עבור תגובות הסריפה האלה סריפת הקחמן, סריפת המימן וסריפת המים. הם אומרים לנו להשתמש בנתונים האלה כדי לחשב את השינוי באנתלפיה של יצירת מפן מהמרכיבים האלה כל פעם רואים מקרה כזה בו נתונים השינויים באנתלפיה של מספר תגובות ונתון שלא יודעים את השינוי באנתלפיה של תגובה אחרת והתגובה הזאת נראית כמורכבת מדברים דומים המורך שלכם צריך להגיד לכם שזו שאלה בנושא חוק הס. חוק הס. מה שחוק הס אומר הוא שאם תגובה מסוימת היא סכום של שתי תגובות או יותר, אז השינוי באנתלפיה של התגובה שווה לסכום שינוי האנתלפיות של התגובות האלו. כשמסתכלים על זה זה נראה קצת מבלבל. איך ניתן להגיע לתגובה הזאת כדאי להתחיל עם התוצר הסופי נתחיל עם התוצר הסופי שהוא גז המפן כשאנחנו מסתכלים על כל המשוואות האלו יש לנו את צריפת המפן התגובה הזאת כוללת מפן אז נתחיל איתה אך כוללת גז מפן כמגיב ולא כתוצר אנחנו יכולים לשנות את הכיוון של החץ ולקבל את המפן כתוצר תתוב את הזאת בשינוי גז דו תחמוץ נכתוב זאת כאן, דו תחמוץ את הפחמן, ועוד, נכתוב זאת בצבע אחר, ועוד פעמיים מים. אם נסתכל על זה כמולים או שתי מולקולות של מים, כאן שתי מולקולות של מים במצב נוסלי. אני מניח שאתם עשויים להגיד שזה לא יקרה בצורה ספונטנית, כי זה דורש אנרגיה. אנחנו זה הםולחים את היקום נזק, מקבלים שני חמتصנים, כתובות בצבע אדום, שני חמتصנים במזבח גاز, ו'עוד גاز, מيثן, מيثן C H O V, מيثן C H O V במזבח שעשיתי זה לוחב. אetta מישבאה שלישית לקיבוע נפוח. אני אולח מהמגיבים לടוצרים. שולחים את למגיבים. התגובה משחררת שמנה מותישים לכדור 3 קילו ג'ול per מול בתגובה. נולחים את הקיבוע נפוח. ניזדקק לשמנה מותישים לכדור 3 קילו ג'ול. הדלתה H can, זה זה ב-7 קראלי. הדלתה H לתגובה הזאת, who? היא יפקח זה 890.3 קילו חיובים. Пер מזל של התגובה. כל מה שעשיתי הוא שהפחתתי הסדר בתגובותו. מה שטוב הוא שאני יודע שיש אנחנו משהו שATO של דבר רוצים שיהי תוצר. לכן אני רוצה ליהיה. וסופר של דבר, לכן אני רוצה ליהיה. אם סופר של דבר אנחנו רוצים ליהיה, אז זה, אנחנו ממקום ציא מיהלנו דודת חמצת דבק מנו, שמקום מציא מיהלנו מים. איפה אנחנו יכולים, הפחמן, איפה אנחנו יכולים לקבל תגובת השריפה הזאת נותנת לנו דו תחמוץ את הפחמן, תגובת השריפה הזאת נותנת לנו מים, נכתוב אותן מחדש, נכתוב אותן מחדש כאן יש תמש באותם צבעים, אם נתחילים גרפית פחמן, גרפית, פחמן בצורת גרפית ועוד יש לי צבע לחמצן ועוד חמצן במצב גז יוצרים דו תחמוץ את הפחמן בצורת גז. נוצרת, זה גוון אחר שערוק, נוצרת דו תחמוץ את הפחמן בצורת גז. בתגובה הזאת, כשלוקחים את האנטלפיה של דו תחמוץ את הפחמן, ומזה מכסירים את האנטלפיה של המגיבים האלה מקבלים מספר שלילי, זאת אומרת שאנטלפיה נמוכה יותר, ואו שלדבר שהאנגיה משתחררת, כי זאת כמות האנרגיה שהיא השתחררה. השינוי באנטלפיה כאן, השינוי באנטלפיה, של התגובה הזאת כאן, תגובה מספר 1, נכתובת זה מחדש, מינוס 393.5 קילו ג'אול למול. של התגובה המתרחשת, זה הערך מול. זאת כמות האנרגיה שמשתחררת, זה השינוי באנתלפיה. אם זה קורה, נקבל את דו תחמוץ את הפחמן. משחררים את כמות האנרגיה הזאת, ומקבלים את התוצר המבוקש. אך צריכים גם מים. התגובה הזאת נותנת לנו מים. השריפה של מימן. עוד לא התעסקתי עם מימן. נסמן את המימן בצבע אחר. נעשה זה בכחול. נכתב מחדש את התגובה. יש לנו גז מימן ועוד חצי O2, צבע של חמצאנו ועוד, ועוד חצי O2. ייצרו מים, זה ייתן לנו H2O, זה ייתן לנו מים נוזלים. בואו נחשוב אם כל מה שאני רוצה, לפני שאני כותב את המספר הזה. כדי שהתגובה הזאת напрחש, כי היא מובילה אותנו לתוצר הסופי לגז המפן, אנחנו צריכים מולקולה של דalnız抗מוצת הפחמן. והתגובה הזאת נותן לנו מולקולה של דhesive抗מוצת הפחמן. זו בדיוק חשובה, אנחנו צריכים עוד שתי מולקולות של מים. התגובה הזאת נותן לנו רק מולקולה אחת של מים. נחפיל לסני עגפים של המשוואה בעדיin. בidadי לקבל שתי מולקולות של מים. זה שתיים, אנחנו זה בשתיים. על כן זה נעלם, כשמכפילים חצי ב-2, מקבלים 1, ותודבים פה 2, אני הכפלתי את המשוואה השנייה ב-2. אני רק הכפלתי, זה הופך 1 וזה הופך ל-2. אם את התגובה 2 הדלתה-H, השינוי באנטלפיה, עכשיו, גם מוכפל ב-2. נוציא את המחשבון, זה יהיה מינוס 285, נקודה שמונה קפול שתיים ככפלנו את כל התגובה ב-2 זה מינוס חומש מול שבעים ואחד נקודה שש זה מינוס חומש מול שבעים ואחד נקודה שש קילו ג'אול פר מול של התגובה בואו נראה עכשיו אם הצירוף עם התגובות האלה כאן זאת, של למעלה כי זה הסדר שלפי בני לך, לא חייבים לעשות זאת, אך אני מקווה שזה יקל על העברה. אז אתק אתק, קופי פייסט, בעצם נעשה אקזור אתק. אקזור את זה, ואדביק את זה למטה, למשפעה הראשונה, בואו נראה מה קורה. כדי לראות האם סכום התגובות האלה, הופך לתגובה הזאת כאן למעלה, אנחנו מצליחים את המגיבים. בוא נירא מה קורה. זזת מיהצרה דודח מוצצת parchment. אחים משמשים במולא כל האזות של דודח מוצצת משתמשת. אלם ית Gaza זי. נasser זה בוטור צבע. התכובה זהות מיהצרה. התכובה זהות משתמשת. התכובה של كان למטה. נasser זה בוטור צבע. שתי מולקולות האלה كان המשתמשת בשתי המולקולות של המים בהתגובה הזאת כאן דורשת מולקולה אחת של חמצן מולקולרי זאת דורשת עוד מולקולה של חמצן מולקולרי שני אלה ביחד הם שתי מולקולות של חמצן מולקולרי אלה הם המגיבים בסוף, אלה הם התוצרים של התגובה הנכנון אלה נכנסים למערכת ואז עוזבים את המערכת או עוזבים לצכום התגובות גם הם מתגזזים, אחד עם השני, אנחנו יכולים להגיד שאלה ואלה מתגזזים. מה נשאר לנו? מה נשאר בתגובה? יש לנו פחמן מוצג בצורת גרפית, ועוד שתי מולקולות של מימן מולקולרי, שיוצרים גז מפן, זה מה שנשאר בצד התוצרים. אם כך, זה נכון שהסכום התגובות האלה, הוא מה שאנחנו רוצים, כל מה בצד המגיבים או גרפית. ה graphite מוצק ו' עוד מיםה אנומולקולארי ו' עוד גاز מיםה בצבע הזה ו' עוד שתי מולקולות של גاز מיםה כל מה שניסח בצד הפוצר זה מיםה כל מה שניסח זה גاز מיםה זה נחון שסחוב את תגובות סחוב שפח של התגובה הזאת בשנין, את שלה ש' צריכים למחפין את התגובה הזאת בשתיים. כך שסכום התגובות תהיה תגובה אותה רצינו. זה סכום של התגובות האלה. השינוי באנתלפיה של התגובה הזאת שווה לסכום של אלה כאן. זה חוק הס, זה חלק הנחמד. היינו לחבר את הערכים האלה. שלא מינוס 393, לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה לא מה שצריך את זה. שלא מינוס 393.5. דשלב экзоเทרמי. אז אז ישנו מינוס חמש מאות שבעים ואחד נקודה שש. גם זה экзоเทרמי. שתי לא יתגוברת השרפה, שכן כמובן экзоเทמיות. אז אז كان מוד שמנה מאות ששים וארבעה שלוש, פוצאים מינוס שבעים נקבלים מינוס 74.8 קילוג'אול למול של התגובה המתרחשת. או אם התגובה מתרחשת פר מול. הנה זה. חישבנו את השינוי באנתלפיה. התוצאה היא אקזוטרמית. לא כל כך אקזוטרמית כמו התגובות האלה. אבל היא משחררת אנרגיה. סיימנו.